Szabad polgárok! Mindig is ti voltatok a szövetségeseink! Most arra kérlek titeket, küzdjünk együtt a szabadságért. Ez a legfontosabb közös értékünk, de csak veletek tudjuk megteremteni az egyensúlyt az erőben. A működésünk számára létfontosságú információkat tábláltam a és ennek az elkötelezettségünk a memóriájában. Mielőbb el kell juttatotok ezeket az ismerősétekhez. Szorongatott helyzetben vagyunk. De a szabad emberek mozgatják világot. Ti vagytok a legnagyobb remények.